کی تمنا سرشتے آدم ہے انسان کو ہر مقام پر رفیق کی ضرورت ہے جنت بھی انسان کو تسکین نہیں دے سکتی اگر اس میں کوئی ساتھی نہ ہو کوئی اور انسان نہ ہو کوئی ہمراز نہ ہو کوئی سننے والا نہ ہو کوئی سنانے والا نہ ہو آسمانوں پر بھی انسان کو انسان کی تمنا رہی اور زمین پر بھی انسان کو انسان کی طلب سے مفر ممکن نہیں تنہائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے جو لا شریک ہے جو ماں باپ اور اولاد سے بے نیاز ہے لا مقام رہنے والا تنہا رہ سکتا ہے لیکن زمین پر رہنے والا تنہا نہیں رہ سکتا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی فطرت انسان کسی مقام پر تنہا نہیں رہ سکتا قبل از پیدائش اور بعد از مرگ کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن زندگی میں انسان پر کوئی دور ایسا نہیں آتا جب وہ تنہا ہو نہ جنازہ تنہا نہ شادی تنہا رات کے گہرے سناٹے میں اپنی کرسی پر اکیلا بیٹھا ہوا انسان بھی اکیلا نہیں ہوتا اسے ماضی کی صدائیں آتی ہیں اس کے ساتھ وہ نظارے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے نہیں ہوتے یادوں کے گلاب کھلتے ہیں چلتی بجتی آنکھوں کے تلسمات واہ ہوتے ہیں حسین پیکروں کے خطوط ابھرتے ہیں ڈوبتے ہیں گزرے ہو یا پھر سے رخصت ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں خشک شاخیں زخموں کی طرح پھر سے ہری ہوتی ہیں اور اس سناٹے میں آوازیں ہی آوازیں آنی شروع ہو جاتی اور یوں تنہائی میں تنہائی ممکن نہیں ہوتی رفاقت کی افادیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی صفات اور اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے ہماری ہر صلاحیت رفاقت کی محتاج ہے ہماری گویائی سماعت رفیق کی محتاج ہے ہماری سماعت آواز دوست کی منتظر رہتی ہے ہماری نگاہ دوست کے چہرے سے خوراک لیتی ہے ہمارا چہرہ مرکز نگاہ یار ہوتا ہے ہمارے افکار دوست کو روشنی دیتے ہیں اور ہم اس کی فکر سے پرورش پاتے ہیں دل ہمارا ہوتا ہے اور درد دوست کا ہماری خوشیاں شرکت حبیب سے دوبالا ہوتی ہیں اور ہمارے غم غم گسار کے تقرب سے کم ہوتے ہیں ہمارا سفر ہمارے ہم سفر کی میت سے بامانی و پر رونق ہوتا ہے ہمارا قیام اسی چراغ سے منور ہوتا ہے دوست کی توجہ اور اس کا تعاون ہمیں عروج کی منازل سے آشنا کراتا ہے ہمارے منصوبے ہماری زندگی میں اور ہماری زندگی کے بعد بھی ہمارے دوست کی نگرانی سے پروان چڑھتے ہیں دوست سے گفتگو حکمت و دانائی کے رموز آشکار کرتی ہے ہمارے ظاہر و باطن کا نکھار جمال ہم نشین سے متاثر ہوتا رہتا ہے ہماری عبادت بھی رفاقت سے سعادت حاصل کرتی ہے ہماری تمام دعائیں اجتماعی ہیں اور اجتماع کی بنیاد رفاقتوں کے فیض سے قائم ہے وہ انسان جس نے رفیق سے وفا نہ کی کسی سے وفا نہیں کر سکتا نہ دین سے نہ خدا سے نہ خود اپنے آپ سے عظیم انسان اپنے حبیب پر غیر متزلزل زل اعتماد کے سہارے عظیم انتخاب رفیق سے پہلے تحقیق کر لینا جائز ہے لیکن کسی کو دوست کہہ لینے کے بعد اسے کسی آزمائش سے گزارنا بد دےانتی ہے دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ ہے وفا وفا کرنے والے کسی کی بے وفائی کا گلا نہیں کرتے اپنی وفا کا تذکرہ بھی وفا کے باب میں ابتدائی جفا ہے رفاقت قائم رکھنے کے لیے انسان کو نہ ختم ہونے والا حوصلہ ملا ہے رفاقتیں گردش حالات سے متاثر نہیں ہوتی رفاقت صعوبتوں کی گھاٹیوں سے گنگناتی ہوئی گزرتی ہے کائنات کی ہر شے میں ہمہ وقت تغیر ہے لیکن رفاقت کے خمیر و ضمیر میں اس تقامت کا جوہر ہے رفاقتوں کا مفرور زندگی سے فرار کرتا ہے جس کو زندگی میں کوئی سچا اور سچا دوست نہ ملا ہو اس جھوٹے انسان نے اپنی بد کے بارے میں اور کیا کہنا ہے انسان کا جہان رفاقتوں کا جہان ہے یہ وفاؤں کی داستان ہے رشتوں کی تقدیس ہے سماجی اور دینی رابطوں کی تفسیر ہے خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا ہم سفر اس کا ہم خیال ہو خدا سے لو لگانے والے مخلوق کے خدا سے الگ بیٹھ کر عبادت کے درجات حاصل کرنے کے بعد مخلوق خدا کے پاس واپس لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق کی راہنمائی کریں تنہائیوں سے واپسی ہی رفاقت کی اہمیت کا ثبوت پیغمبروں نے پسندیدہ رفاقتوں کی دعائیں فرمائیں کوئی عابد عبادت کے غرض سے جنگل میں تنہا بیٹھ جائے تو بھی تنہا نہ رہ سکے گا کچھ عرصہ بعد اس کے گرد انسانوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا آستانہ بنے گا عبادت گاہ بنے گی لنگر خانے کھل جائیں گے اور طالبان حق کو صداقت اس ویرانے میں بستی آباد کریں گے پیدا ہونے والا بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اسے جو شے نظر آتی ہے وہ انسانی چہرہ ہے شفیق چہرہ نورانی چہرہ محبت و مسرت سے سرشار مامتا کا مقدس چہرہ اس کے بعد ساری زندگی چہروں کی رفاقت کا سفر ہے ایک انسان کا تقرر ہی انسانیت کا تقرر نیکی بدی گنا ثواب سب انسانوں سے وابستہ ہے انسان سے آشنائی خدا شناسی کی گناہ ہے رفاقت کا سرمایہ ہر سرمایے سے افسر ہے انسان انسان کی خاطر جان پر کھیل جاتا ہے بادشاہ تخت چھوڑ دیتے ہیں دوست کو نہیں چھوڑتے ہیں رفاقتوں کے فیض اعتماد کے دم سے ہیں بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے بد اعتمادی کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان کو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا جس کے تقرب کی وہ خواہش کرے اور نہ وہ خود کو کسی کے تقرب کا اہل سمجھتا ہے تنہائی کی مسافر دیمار روحیں اذیت کی منزلیں طے کرتی رفاقت زندگی ہے فرکت موت آج کے مشینی دور نے انسان کو انسان سے دور کر دیا ہے رفاقت بشری سے محروم انسان مال اور اشیا کی محبت میں گرفتار ہے وہ نظریات کا قائل ہے انسان کا قائل نہیں آج کا انسان انسانوں سے بیزار ہے وہ خود سے بیزار ہے وہ غیر فطری زندگی بسر کر رہا ہے اس پر کربناک تنہائی کا عذاب نازل ہو چکا ہے کوئی کسی سے ہمدردی نہیں رکھتا کوئی کسی کو نہیں پہچانتا کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں آج انسانوں کی بھیڑ میں ہر انسان اکیلا ہے ایسے ہی جیسے ایک وسیع سمندر میں بے شمار جزیرے ایک دوسرے کے آس پاس لیکن ایک دوسرے سے ناشنا ناشناسی اور نا آشنائی کی وبا پھیل چکی ہے کوئی کسی کا پھر حال نہ نہیں دائیاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے بے خبر ہے بھائی بھائی سے بے گانا ہے رشتوں کی تقدیس پامال ہو چکی ہے افسر ماتحت کا خیال نہیں رکھتا ماتحت افسر کا لحاظ نہیں رکھتا استاد شاگردوں سے شاگرد استادوں سے نالا ہے ڈاکٹر مریض کی نبز پر ہاتھ رکھنے سے پہلے اس کی جیب پر ہاتھ رکھتا ہے حجیب بے حصی کا دور ہے رفاقت ختم ہو رہی ہے ملتیں پائیدار رفاقتوں سے بنتی ہیں رفاقت میسر نہ ہو تو عناصر ملت میں ظہور ترتیب ممکن ہی نہیں اینٹ کا اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے بوجھ سے گرنا شروع کر دیتی ہیں ملت کے تشخص کی تلاش رسل اپنے رفیق کی تلاش کا نام ہے دیا حبیب بھی محبوب ہو سکتا ہے دوست ہی محبت و وفا کا سر چشمہ ہے اور یہ محبت و وفا ملک و ملت کا سرمایہ ہے جس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں وہ ملک سے دوستی نہیں کر سکتا ملک کی خاطر قربانیاں دینے والے دراصل اپنی وابستگی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. جس کی وابستی غی ختم ہو جائے اس کی حب الوطنی مشکوک ہو جاتی کارو کو گارے راہ میں چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل پر پہنچنے والا رہنما در اصل ہے راہبر وہی ہے جو کافلے کو شادابی منزل سے آشنا کرے زندگی کا خوبصورت میلہ سنگت کے دم سے ہے گت نہ ہو تو اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے یہ میلہ خوش نصیبوں کا میلہ ہے خوش نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاش میں سرگرداں خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے خوش نصیب وہ ہے جو رفی کے طریق کے ہمراہ میلے پر نکلا ہے دل میں رفاقت کی روشنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے بہرحال ہمارا رفیق ہی ہمارا میلہ ہے وہی ہمیں زندگی اور موت کے جھمیلوں سے نجات دلا سکتا ہے اور دلاتا ہے